Jo, mám oblíbený svátek, mám slunovrat a rej, rovnodennost jarní a podzimní, což, což mi vlastně, jako měl jsem to i dřív, ale letos to bylo nejintenzivnější na Silvestra, když jsme slavili Silvestra a říkali jsme si, že to je přece úplná hloupost slavit ten Sylvestr, Děk, to je naprosto bezvýznamný bod v té dráze toho světa, nebo té to země kolem slunce. Teď ten Silvestr je takový umělý, ale ty neumělé svátky jsou ty, kdy ta země nebo kdy to slunce přestane být vidět v těch místech a zase se zase vracet, nebo, se, nebo ten den je stejně dlouhý jako ta noc, tak to je přece mnohem významnější než ten Silvestr. Takže jsme si s těmi kamarády, se kterými jsme slavili ten Silvestr lenského roku, řekli, že budeme slavit ty jako astronomicky významnější události pro pro ten rok a přijde mi taky příjemné, že si člověk uvědomí, že se vlastně začne měnit teplota, že se začne měnit ten běh toho dne, že třeba ty dny se přestanou zkracovat, začnou se prodlužovat a naopak. Že je to spíš spjaté s tím počasím a s tou náladou v té přírodě.